Оля, а чого ти ложку не облизуєш? Мені не добиться, дайсь підійшли. Костя по мотопайку в мене просто немає стрілять. Лежачий буде, та й лежачий Буда. До речі, тайці дуже повільно бігають. А тут зустріли дівчинку з Києва. Оля. Щоб нікого не збити рукою. Вони щось скусило. Вийшли з Олі з хостела. Проночували тут один день і зараз йдемо на іншу точку, трохи ближче вже до центру Джоліяк ти? Добрались ми з Олією до пірсу. Зараз будемо плисти на острівок. Будемо там кататися на, на велосипедах. Взяли вже велосипеди на прокат. Я трохи погано вожу велосипед, рівновагу важко тримати мені. Одною рукою. Що, дитина, втішилась? Що я баю. Може, я нашу водичку сюди викинути. ไปซื้อ не подобається? ซื้อหัวลําเผาเอากระเพรา що ด้วย нічого не їла, ลือ то... Я же думаю що А расскажи що ти нічого не їла? Ты баю я дола копау киса на таску Обычный салат не то а вот приправа они не мне кис соус Сукро, все воно мене якось відлякує. Купили кокоса, води. Велосипеди запарковані. Зараз будемо ще йти в ту сторону. Подивимося, куди вона нас виведе. Може кокос киснути? Я думаю, що ні. Тому що ні. Бай-бай! Бай! Оля, а чого ти ложку не облазуєш? Ти приколишся? <плес> Ми проститую. Ну, ти <плес> і так її в рот колдежиш. Це вже облазувати? Покажи, що ти купила. <плес> Окей. Ми лише одну зупинку купили, кокоси по 15 бат. Це менше ніж 15 гривень. Туристон тільки ти можеш, Зараз буду пробувати, як воно буде смакувати. М -м. Вони щось косило. Мурашки дивись які конські. <плес> Я їду звідти. Куди їхати? Туди чи туди? Не можу тут їхати. Мені страшно. Боюсь впасти в якийсь рік. Ми з Олею вже вертаємося додому. Зайшли двох драйверів. Ось. І сідаєм. Б... Показав, що все буде добре. Окей. Ну а і на yelledі, т shirt Оля, як враження від другої вже поїздки. Класно, класно. Але треба уважно защепити шлем, тому що я щось не зорієнтувалася і вони защепили, мій водій швидко поїхав. І в результаті я не знала, чи то за нього триматися, чи то шлем тримати. Він мені мало не здатів А друге, е, вони дуже близько їдуть до машин і в мене завжди е, якась поясняння, що вдарять в коліну, і я там прям так сижу. Четвертий день в Таїланді. Вже трохи акліматозувався. тут 5 годин вперед за нашим часом, от зараз є 7.30, це означає, що в нас яка друга з половиною година. І сьогодні вже вийшов на першу пробіжку, тут є таке місце для заминки, розминки, правда вже щось нікого немає, Я тільки що розминався було, люди вже порозходилися. Люди не знають чим. Якесь його бойовим мистецтво. Коло виходить десь 2-4 -та. Так що майже для рендею підходить. До речі, тайці дуже повільно бігають. Темп, напевно, що 7 хвилин і то так більшість. Не знаю, чи то в них так прийнято, чи просто чи слабенькі бігуни тут. Приплыли мы с Олею на точку. Оля немного закачала, да, Оля? Да. Где ты есть? Yeah. Покажи. Ем капусту. Капуста витя. и пищевка в мисном соусі. А у нас варить по классу. С этого боку Храм лежачого буде, але ми з Олею вирішили туди не йти. Лежачий буде, та й лежачий буде. Ми тут зустріли дівчинку з Києва, Оля. Привіт! Привіт! Добре, селфі зробили. Я працюю в Китаї, сюди приїхала у відпустку. Оля запитала, чи нам Привіт! часом не треба українською мовою. Привіт! Привіт! А, да, да, как это звучит? Я такой чистый украинский, чистый украинский, киевский київським да, акцентом з с, с банков памяти достала все, что было. Что там, Оляк? Да. да. Вы видите, да, Оляк? Вы уже так рисуете, right? та да? Я тоді треба купувати хату, де мотобайк ставити.